والنجاح اللي وصلنا له هو يكون بتضافر الجهود بين بيننا وبينكم لهذا احنا في حاجه دائمه لمؤازرتكم وفي حاجه دائمه لتشجيعاتكم مره اخرى اه كنرحبوا بكم في اي وقت في اي لحظه ومرحبا شكرا شكرا سي القدر، آآ آه، الإخوان نخبروا بالنسبة للإخوان والأخوات الحاضرين هو أن المنتدى خصص واحد القيمة مالية لمساعدة بعض الأفراد ديال الحي، وتم توزيع هذه المساهمة اللي استفد منها 10 أشخاص كنظن، 10 أشخاص 12 12 شخص استفد من واحد الدعم ديال قيمة مالية. احنا ما بغيناش نقدموهم حفظا للكرامه ديالهم لان هذا من حقهم علينا لاننا ابناء الحي خصنا دائما يكون بيناتنا التازر والتضامن والتعاون وبالتالي حفظا لكرامتهم ما بغيناش نستدعيوهم ونقدمو لهم لان احنا عائله واحده بيننا يعني بين ابناء ديال الحي ان شاء الله